بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دوستو آپ لوگ جو ہے کس طریقے سے آن لائن کیپچا ٹائپنگ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں تو بھائی اس بارے میں کافی لوگ سرچ بھی کر رہے ہیں اور یوٹیوب میں بھی کافی ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو مل جائیں گی کہ یار یہاں پہ کیپچا ٹائپنگ کرو اور یہاں سے ارننگ کرو تو میرے چینل پہ آپ لوگوں کو کوئی بھی فیک اور آپ لوگوں کا ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے ریئل ویب سائٹس کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں پہ آپ لوگ کام کریں اور آن لائن ارننگ کرتے رہیں تو آپ لوگو اگر اس بارے میں نہیں پتا کہ کون سی ویب سائٹ ریل ہے فیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ آپ آن لائن ارننگ کیپچا کے ذریعے کیسے ٹائپنگ کر کے کما سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اگر میں گوگل پہ سرچ کرتا ہوں کیپچا ٹائپنگ تو یہاں پہ کافی ساری مجھے ویب سائٹس مل جائیں گی کہ یہاں پہ کیپچا ٹائپنگ کرو تو یہاں سے ارننگ کرو تو اس میں ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے میں نے جو ہے کافی ساری جو ہے اس میں جو کیپچا کی ویب سائٹس ہے وہ میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ ہے پرو ٹائپرز ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے یا پیک ہے یا اسکیم ہے تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے میگا ٹائپرس ٹھیک ہے फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो कोलोटी बैबलो ठीक है ये भी एक कैप्चा टाइपिंग है और चौथे नंबर पर हमारे पास है कैप्चा सोल्व कैप्चा डॉट कॉम है ठीक है और पाँचवें नंबर पर जो हमारे पास है टू कैप्चर अब हम इसके बारे में देखेंगे कि यार ये ए, इस पर कैसे काम करें और ये सही है काम करना या फिर इस पर टाइम वेस्ट है तो सिंपल सी बात है मैं यहां पर आ जाता हूँ और जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट थी प्रो टाइपर्स ठीक है यहां से मैं इसे देख लेता हूँ कि ये इस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये हमारे पास जो इसकेम एडवाइज़र है ये आप लोग देख लें आप लोगों के पास भी बहुत काम आएगा कि आप लोग भी जो भी वेबसाइट पर काम करना चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल चेक कर लें कि यार ये सही है या नहीं टाइम वेस्ट होने से आपका बच जाएगा तो यहां पर सिंपल सी बात है मैं इसे सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो इसकी रेटिंग है ट्रस स्क्वायर है वो है 40 परसेंट तो भाई ये बिल्कुल बेकार है आप लोगों ने इस पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो यहां से मैं इसे प्रो टैपर्स को यहां से हटा देता हूं ठीक है दूसरे नंबर पर हमारे पास है मेगा टैपर्स इसकी लिंक को कापी करता हूँ और फिर यहाँ पर दोबारा आता हूँ सर्च वेबसाइट में तो मेगा टाइवर्स का रिव्यू देखेंगे तो भाई ये तो बिल्कुल ही कम है टेन परसेंट पर जा रहा है तो इससे भी मैं यहाँ पे कट कर देता हूं दो वेबसाइट मैंने हटा दी है इसे भी देख लेता हूँ तो इसकी भी जो रिव्यू है वो भी तकरीबन जो है 30 میں کٹ کر دیتا ہوں اب جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سالو کیپچا ڈاٹ کام ٹھیک ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی جو ٹرس اسکوائر ہے ہمارے پاس 77 ہے یعنی کہ اس پہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ 100% پرسینٹ ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کی ارننگ ہوگی اور آپ لوگوں کو ایزیلی ملے گی بھی تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو میں بولے بتاؤں گا اس کو تھوڑا پینڈنگ میں رکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو آخری بچی ہے وہ ہے ٹو تو اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتا ہوں ٹو کیپچا کی بھی جو ریٹنگ ہے وہ اس سے تو زیادہ ہی ہے تقریباً ایٹی فائیو پہ چلی گئی ہے تو اس میں بھی کافی لوگ یعنی کہ کا کام کر رہے ہیں اور اس میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کام کرنا سب سے پہلے میں کام کرتا ہوں ٹو کیپچا کے بارے میں تو ٹو کیپچا میں ہم نے یہاں پہ پہلے ایک اپنے اکاؤنٹ کو سائن اپ کرنا ہے اگر کوئی اسٹارٹ بھی کریں گے تب بھی آپ کے پاس سائن اپ کا گا تو تو جو بھی آپ کا یہاں پہ ایمیل میل وغیرہ ہوگا وہ یہاں پہ آپ فل کر لیں ایزیلی اور یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے تو آئی ایم نوٹ اور روبوٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے سائن ان کر لیں کنٹینیو تو ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہے آئی ڈی لاگ ان ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس جو بیلنس ہے وہ ہے زیرو زیرو زیرو یعنی کہ کوئی بھی ارننگ نہیں ہے تو یہاں پر ہم کام کیسے کریں گے یہاں سے آپ نے سب سے پہلے جو ہے کسٹمر سے ہٹا کے یہاں پہ ورکر پہ سلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کام کریں گے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اسٹیٹکس انفارمیشن تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹوٹلی اس کے بارے میں پتہ بھی لگ جائے گا اور اسٹارٹ ورک پہ کلک کریں تو, تو یہاں پر آپ لوگوں کو جب یہاں پہ آپشن نظر آئے گا تو یہاں پہ آئی اسپیک دس لینگویج کر دیں یہ انگلش ہی سلیکٹ ہوئی بھی ہے یہاں پہ سیف میں میں کلک کروں گا تو یہ ہم سے کچھ ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں کہ کیپچا انٹر نو میں سے زیرو آپ نے ابھی تک ایک بھی انٹرڈ نہیں کیا تو یہاں سے سمپلی میں اسٹارٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ تقریباً نو کیپچا کروں گا تو یہ ہمارا ٹائم بھی چل رہا ہے میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں ایٹ نائن فائیو زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرا کیپچا ٹو فائیو ڈبل ون فائیو تھری سی ڈی سکس ڈی سکس یہ کیپچا ٹائپ کرنے کے بعد یہاں ریڈ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ہزار کیپچر ٹائپ کرنے پہ آپ کو زیرو پوائنٹ فورٹی فائیو ڈالر ملیں گے تو اس طریقے سے ہزار کیپچر ٹائپ کریں گے تو बहुत ही یہ اتنی آسان نہیں ہے یہ بہت ہی مشکل ہے مگر جو کرنے میں فاسٹ ہیں یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے تو بھائی یہ پاکٹ منی وغیرہ نکالنے کے لیے تو میرے حساب سے بیسٹ ہے آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں یہ کام تو آپ ایزیلی سے کر لیں تو میں آپ لوگوں کو اس میں جو ہے پی آؤٹ آپشن بھی دکھا دیتا ہوں پے آؤٹ آپشن میں اگر آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کافی سارے آپشنس نظر آ رہے کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس آپشن بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے اپنے پیسے باہر نکالنے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جو نظر آ رہا ہے ایک تو یہ چینج ویلیٹ ہے میں یہاں پہ چینج ویلیٹ پہ کروں گا تو یہاں پہ جو کافی سارے آپشنس بھی ہیں کہ آپ نے میں سے तो वही यहां पे एक, एक वेब मनी है परफेक्ट मनी है बीट कॉइन है एडवांस कैश है पेर है और ए है बीट कैश और यू है तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है जिसमें से हमारी जो है अर्निंग जो है विड्रा वगैरह होती रहती है एक तो यह परफेक्ट मनी है और दूसरी है پیر ہے کیونکہ یہ پاکستان میں سب سے بہترین ہے اپنے وڈرو لینے کے لیے یہاں سے آپ اپنی منی کو یہاں پہ ٹرانسفر لیتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ کے پاس پھر ایک تو کیش مال پہ ٹرانسفر کرنا ہوگا اور کیش مال سے پھر آپ اپنے چیز کیش یا ایزی پیسہ وغیرہ میں ایزیلی اپنے ٹرانسفر کر کے ارننگ لے سکتے ہیں جو ابھی آپ نے کیا ہوگا تو یہاں پر تو امید کرتا ہوں یہ تو ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو کام کرنے میں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ میں نہیں جانتا مگر یہ ہے 100% ریل کہ آپ یہاں سے جو ہے آن لائن ارننگ ایزیلی کر سکتے ہیں تو بھائی یہ ایک تو ٹو کیپچا ہو گئی اب جو ہمارے پاس جو ریل ویب سائٹ دوسری والی ہے وہ ہے کیپچا سالف کیپچا ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں جو ہے اگر اسٹارٹ ہے اور سب سے پہلے میں یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی ای میل ڈال لی ہے آپ بھی اپنی ای میل ڈالیں اور یہاں پہ میں آئی ایم نوٹ यहां پہ کلک کر کے یہاں پہ رجسٹر پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں पर کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو تین آپشن نظر آ رہے ہیں آئی ایم آئی کسٹمر آئی ایم آ ورکر اور آئی ایم آئی ڈیولوپر تو میں یہاں آئی ایم آ ورکر میں یہاں کام کرنے آیا ہوں تو یہاں پہ نیکسٹ टू कैप्चर में हुआ था तो यहां पर हमारे पे जो अर्निंग है बैलेंस है वह है ज़ीरो ठीक है कोई अर्निंग नहीं है हमारी और उसके बाद में यहां पर आता हूँ माई टिकेट्स एक ऑप्शन है यहां पर जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहां पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक ऑप्शन ये है मेरे पास रेफरल का तो रेफरल में ये हमारे को क्या दे रहे हैं यू कैन इन्वाइट पीपल टू वर्क विद दर्विस दे विल बी योर रेफरेंस योर रि टेन परसेंट फॉर फ्राम एवरी थिंग देन और स्पेंड यानि कि यह हमें 10% परसेंट के जो प्रॉफिट है रिवार्ड है वो हमें देंगे हम जो भी काम करेंगे यानी कि अर्न करें या फिर उसे स्पेंड करें तो उसमें जो है टेन जो है हमारे को रिवॉर्ड मिलेगा और हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है रेफरल कमीशन कम से एवरी चौबीस घंटे में आपके पास चेक याडी दी नेक्स्ट डे यानी कि आप लोगों को जो रेफरल कमीशन है वो 24 घंटे में मिल जाएगा اور وہ تقریباً اگلے دن صبح آپ کو مل جائے گا نیچے بھی آپ لوگ کے پاس اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ وہی 10% کے بارے میں اب میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں آن لائن اسٹیٹک آن لائن اسٹیٹک پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کرنٹ ریٹ ون کیپچر جو ہے یہ ہمیں ایک کیپچر جو دے رہے ہیں ہزار پر نارمل کیپچر یعنی کہ اور اس پہ ہزار کیپچے پہ ہمارے کو مل رہا ہے تقریباً پر ری کیپچر میں ٹائپ کرنے پہ ہمیں ہزار مل رہا ہے ایک ڈالر مل رہا ہے ہزار کیپچا پہ ری کیپچر ٹائپ کرنے پہ اور نارمل کیپچا اگر آپ ہزار ٹائپ کریں گے تو ہمیں زیرو پوائنٹ سیونٹین ڈالر ملیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ ہے نارمل کیپچر کی ٹائمنگ بیالیس سیکنڈ اور ری کیپچر کی ٹائمنگ ہے زیرو سیکنڈ तो भाई जीरो सेकेंड यानी कि आपने करना कैसे ये आप लोगों के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और यहां पर जो बैंड भी हुए हुए वर्कर काफ़ी टेम्प्ररी बैंड वर्कर्स फिफ्टीन अब आते हैं हम इनके पेमेंट मेथड की तरफ कि भाई ये पेमेंट क्या क्या हालांकि इनके नीचे आएंगे यहां पर आप लोगों को नज़र आएगा पेमेंट पॉलिसी पेमेंट पॉलिसी पे पर यह हमारे पास जो ऑप्शन है जिससे हम पे आउट वगैरह कर सकते हैं वो है کارڈ کے ذریعے اور پیمنٹ پالیسی میں یہ سب ہے اور نیچے جو ہے ہمیں پے آؤٹ وغیرہ جو دیتے ہیں یا پھر پیمنٹ میتھڈ ہے ان کا وہ تھرٹی ڈیز اور یہاں پہ تقریباً جو ہے ٹوٹلی ان کے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ڈیٹیلس آپ لوگ ایزیلی ڈلیٹ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کا زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لیے میں زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں جا رہا ہوں اگر آپ لوگ سیریس ہیں تو اس کے بارے میں انفارمیشن تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اسی طریقے سے ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ آن لائن ارننگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے رہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ